Όνοσογάς ίνδικα γιατί; Όνοσογάς ίνδικα γιατί; Όνοσογάς ίνδικα γιατί; Όνοσογάς ίνδικα γιατί; Υεμ, υεμ, υεμ, υεμ, υεμ, Στο μπουρτελό του θα βάλω φωτιά. Παρά με δεκα ώρα γυρνάμε βραδιλιωμένοι. Δουλεύουμε ανασφαλιστεί, ναι και κακοπληρωμένοι. Χαμένοι, χρόνο δε μου μένει. Την Κυριακή να ανοίξουμε, μαλάκα σε επιμένει. Τσιτώνει, συνέχεια ταχώνει. Ό,τι τριψ μαζέψουμε, αμέσω τα τσεφώνει. Στραβώνει, μισθό μα μειώνει. Παίρνω τίποτα, ώρα δεν μου το σηκώνει. Διπλά βιβλία ξέρω ότι έχει. Σι υπαλίλου του παντάτη πεφ. Τη λιβερή μόνο τα βρήκα. Να οργανωθεί ο κλάδο όλο πριν. Πόνα σουγά συνδικά λεντέ. Πόνα σουγά Πρέπει να σου πω πώ θα το πληρώσει το τρέπο τα μαζιό. Πάμεσα πρέπει να οργανωθούν. Μόνο μαζί θα την παλέψουμε. ο να σου γάς είναι δίκαλεν τέμ ο να σου γάς είναι ο να σου γάς είναι δίκαλεν τέμ Στον του θα βάλω φωτιά άδεια ζητάω νερεμίσον Σε σπάσω στο ξύλο, επιθεώρηση δεν έχει πλέον να του στείλω. Με ρώταν οι φίλοι μου που έχω πλέξει Δουλεύουν 10 ώρε δηλωμένε. 6 Αν περάσουνε για ελεγχό, μην πείτε λέξη. Αποδείξει πια δε κόμπου με χιονίσει, βρέξει. Πέρασα με το όριο, για πράγμα του περίνει το, το ύφο. στο στεντόριο θα κλασιμέντε, θα κλασιμέντε. Όταν θα δει μπρο την πόρτα του, το σύνδυκα yeah. Να φτίνω στο καφέ του, πια απλά δεν Ισμίδης η ταξική, ο αέρας που έχει πάρει έτσι απλά